السلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کو فیس بک پیج پرموٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا وہ بھی بالکل فری تو سب سے پہلے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیلیکن کو, کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے تو فیس بک کھولتے ہیں اوپن کرتے ہیں تو شروع سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہاں پر پیج ہم اوپن کرتے ہیں پیج کو تو یہاں پر جو آپشن ہے مور کا آپشن نمبر ایک یہاں پر مور کا آپشن کو آپ کلک کریں گے اس کے ساتھ یہاں پر کاپی پیج لنک پیج لنک کو کاپی کر کے آپ دوسرے میسنجر پر بھی یا واٹسپ پر بھی شیئر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے پیج کو اور پوسٹ کر سکتے ہیں اپنے پیج کو اس کے علاوہ یہاں پر بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو انوائٹ فرینڈز کا آپشن نہیں آ رہا تو یہاں یہاں کو اوپن کریں گے تو فیس بک لائٹ اوپن تو یہاں پر ہم پیج کو اوپن यहां پر دیکھتے کہ انوائٹ فرینڈس کا آپشن ہے کہ نہیں موڑ پر کلک کیا تو یہاں پر دیکھے انوائٹ فرینڈس کا آپشن آیا ہوا ہے پر کلک, پر کلک کرنے سے یہاں پر فرینڈس کی لسٹ آ ہے جن کو آپ نے انویٹیشن سینڈ نہیں کی یہاں پر کلک تو ہو گیا تو انویٹیشن ان کو سینڈ ہو دیا جائے گا نمبر دوسرا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اپنے فیس بک پیج کو پرموٹ کر سکتے ہیں تو آئیے یہاں پر میں اپنی پوسٹ کو کھولتا ہوں تو یہاں پر شیئر کر سکتے ہیں مختلف گروپس میں یہاں پر اپنی پوسٹ کو مختلف گروپس میں جتنے گروپس میں آپ شیئر کریں گے اتنے ہی اپنا آپ کا پیج پروموٹ ہوگا یہ سب سے اہم طریقہ ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کے پیج کو بڑی آسانی سے پروموٹ کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں آپ کی پوسٹ کو نمبر تیسرا طریقہ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا فیس بک جو آپ کا یہ پوسٹ ہوتی ہے Post کو آپ سیو کر لیں پرائیویٹ سیو کر لیں پرائیویٹ پرائیویٹ نا اوپنلی سیو کر لیں پبلکلی یہاں پر دیکھیں یہ اونلی بھی اونلی بھی نہیں پبلک جو اوپر بلی مل سلیکٹ ہوئی ہوئی کھڑی ہے یہاں پر نیو سلیکشن کرتے ہیں تو نیو کریئٹ کرتے ہیں کولیکشن نیم نیم لکھ لیتا ہوں میں یار اور یہاں پر پبلک کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہ سیو ہو گیا اس طرح جو بھی آپ کے فرینڈز ہوں گے وہ بڑی آسانی سے آپ کے کلیکشن کو بھی دیکھ سکیں گے اور جو آپ نے فیس بک پیج کی پوسٹ کو مختلف گروپس میں شیئر کرتے ہیں اس طرح بھی آپ کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے